بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس جناب میاں محمد اقبال جناب چودھری اقبال حفیظ صاحب آپ سے یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس کی طرف سے مانچیسٹر میں ایک بڑا ایونٹ کروایا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ گائیڈ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی ہمارا رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ایک وفد جولائی کے اینڈ پہ یا اگست کے شروع میں مانچسٹر میں ایک کانفرنس ہم کروا رہے ہیں جس یو کے پاکستان بزنس کانفرنس جس کا مین مقصد ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو جو ہمارے بزنس کے مسائل ہیں یا بزنس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو معاملہ ہے وہاں ہم طے کریں گے ان کے ساتھ اور جو یو کے ہمارے بزنس مین ہوں گے ان کو ہم بتائیں گے کہ رحمیار خاں میں جو ہمارے انڈسٹریل سٹیٹ ہے یا جو جو بھی چیزیں یا آپ امپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے متعلق مکمل بریفنگ دی جائے گی ان کو جس میں تقریباً چالیس اور یا پینتالیس کے لگ بھگ ہمارے وہاں ہم یہ ممبر لے کے جا رہے ہیں اور وہاں ہم نے ہال وغیرہ بھی بک کروا لی ہے اور ان اللہ یہ ایک نتیجہ خیز جو ہے نا جی ہوگی اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت صورت ہے ملکی معیشت کی تو ہر کسی پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کا بوجھ ہو تو عوام پریشان ہے اور انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہر ایشو کے لیے کیونکہ ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے یہ جو مشکلات درپیش ہیں تاجر برادری کو اور صنعت کاروں کو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنل یا جو اخراجات ہیں گورنمنٹ کے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم ان کو کریں جتنی دیر تک ہمیں, ہم خود اپنے آپ میں بچت کی عادت نہیں ڈالیں گے اتنی دیر تک ہم جتنے بھی باہر سے قرضہ لیتے رہیں گے ہمارا یہی حال رہے گا اب جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے یہ جو کنٹینر کلیئر نہیں ہو رہے آپ یہ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی شدید مشکلات کا شکار ہے بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ دس ایٹموں سے بن رہی ہے آٹھ اس کے پاس پڑی ہیں دو ایٹمیں نہیں اس ہوئیں تو اس فیکٹری بند ہو گئی. جس سے بھی روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ کوشش کریں کہ بزنس کمیونٹی کو ریلیف دیں اور جو ان کے سٹاک روکے ہوئے, ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد ریلیز کریں گندم کا جو ایشو چل رہا ہے کہ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں حالانکہ کاشکار ہے وہ گندا گھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے اپنے گھر لے جا رہا ہے پھر بھی اس کو روک لیا جاتا ہے تاجروں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے اس کے والے سے ضلع انتظامیہ سے کوئی بات ہوئی ہے چیمبر کی اتفاق سے آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں تو آج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں رات کو ایک بندہ اپنی ستر پچہتر من گندم لے کے آ رہا تھا ٹرالی پہ اور وہاں ہمارے ساتھ کا بعد میں ہے لنڈا پھاٹک اس کو وہاں پہ اے ایف او والے جو یہ محکمہ فوڈ والوں نے روکا ہے ان کو اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا بچہ تھا ان کا ڈرائیور تھا اس پہ شدید تشدد کیا ہے اور ان کو جا کے حوالات میں بند کروا دیا ایف آئی آر دے کے تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کو وائلیشن کیا تو ٹھیک ہے وائلیشن پہ جو ان کا بنتا ہے وہ کریں لیکن کسی پہ تشدد کرنا اور پھر بزرگ ہو ان میں سے ایک جو بندہ ہے وہ کینسر کا مریض ہے تو یہ اس طریقے کا کاروائی نہیں ہونی چاہیے ہاں جو گورنمنٹ نے پیرامیٹر طے کیے ہیں اس کے حساب سے کام ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ گندم ساٹھ ستر مان اپنے گھر کے لیے لے کے جا رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام کلیئر ہونا چاہیے کوئی ایس او پی طے ہونے چاہیے رمضان المبارک کے حوالے سے اور عید آ رہی ہے مہنگائی کا ایشو ہوتا ہے کچھ مصنوعی مہنگائی ہے کچھ عید سر اور رمضان سرچاج بھی لگ جاتا ہے اس حوالے سے آپ اپنی برادری کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں تو یہ کہوں گا جی جیسے جی. جی. دیکھے پوری دنیا میں کوئی ان کا ایونٹ آتا ہے کرسمس آتی ہے ان کی تو آپ یقین کریں ایک ماہ پہلے وہ چیزوں کے ریٹ ففٹی پرسینٹ کم کر دیتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عوام کو ریلیف دیں کوشش کریں کہ ہمارا جو نفع ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نفع نہ لیں لیکن بزنس کمیونٹی سے میری اپیل ہے کہ کم سے کم نفے پہ اپنا مال فروخت کریں تاکہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائے آپ کو سوال کریں گے جی جو اپنا اغوا برائے توان کے حوالے سے اپریشن ہو رہا ہے کچا اپریشن صادقہ باد میں خاص طور پہ بہت مسائل رہے ہیں تو جو سادقہ آباد کی بزنس کمیونٹی ہے آپ کا تعلق بھی چونکہ صادقہ سے ہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو ایک اور ایشو ساتھ ہی چل رہا ہے آ, جو انٹرچینج ہے آ, سی پیک موٹر کا اب یہ تو وہی گھرانے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہی باندھ جائیں تو بہتر چیز ہے دوسری آپ نے یہ بات کی ہے کچے آپریشن میں تو ہم اس میں بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں جی اس وقت جو پنجاب پولیس سندھ پولیس جو کام کر رہی ہے تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم ہمارا صرف ان سے یہ ہے کہ اس کو بالکل نتیجہ خیز بنایا جائے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ہماری جو فیملی ہیں وہ محفوظ رہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے آپ جب سے ایوان تجار خان کے صدر منتخب ہوئے ہیں آپ کی ترجیحات کیا رہی ہیں کیا آپ اپنی اب تک کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور آئندہ کے لیے کیا آپ کے عزائم جو خوش ہیں جو خوشخبریاں ہیں کچھ اس والے سے گائیڈ کریں ہم نے جی سب سے پہلے تو کوشش کی ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں چاہے وہ صنعت ہیں چاہے وہ امپورٹر ہیں ایکسپورٹر ہیں چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے کوئی بھی اس کا مسئلہ ہوا ہے جس محکمے سے, سے بھی اس کی کوئی پرابلم ہوئی ہے ہم اس کو یہاں بلاتے ہیں اس محکمے کے سربراہ سے بھی اس کو بلا لیتے ہیں آپس میں ان کا بیٹھ کے تو اچھے طریقے سے ان کا ایک لائزون بنا کے تو ان کا معاملہ حل کروا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ماہ پہلے یہاں آل پاکستان پریزڈنٹ کانفرنس کروائی ہے جس میں رحیم یار خان پورے پاکستان میں ہم نے متعارف کروایا ہے اور بہت سارے دوستوں نے ہمارے ساتھ رابطہ قیاب کیا کہ ہم یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ میں تو انشاءاللہ شاء ان سے ہمارا رابطہ ہے اور تھوڑے دنوں میں ان سے دوبارہ مشاورت ہماری ہوگی باون کے قریب ہمارے یہاں چیمبر کے جو ہیں پریزڈنٹ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد ہم نے ان کو یہاں ٹھہرایا ان کے ساتھ ہمارا پورا جو ابھی آپ نے سوالات کیے ہیں کہ جو ڈالر کی یا ملک کی جو صورتیں عالم معاشی اور سیاسی اس پہ ہمیں بڑی ایک سیر حاصل گفتگو کی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں لے کے چلیں اور اپنی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ جو باتیں ساتھ کر چکے ہیں جن ایشوز پر میں اس سے ہٹ کے کوئی بات کروں گا اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور ایشو کوئی ایسا میسج یا کرنا چاہے وہ فرمائیے بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی جو اس وقت حالات ہیں تو ہر بندے کو ملک کی بہتری کے لیے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے یہ ہمارا ملک ہے یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں یہیں ہم نے چلے جانا اللہ کے پاس تو کوشش یہ کریں کہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں ایمانداری سے ملک کی خدمت کریں سب سے پہلے ملک کا جو ہے نا جی مفاد مقدم رکھیں تو اگر ملک رہے گا تو ہم یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تھا کوئی بھی چاہے میں صدر یہاں بیٹھا ہوں ملک ہے تو ہم یہاں سارے کچھ ہیں تو میری سب دوستوں سے اپیل ہے کوشش کریں کہ اپنے ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ان ملاقات سے تھینک یو جی بسم اللہ میاں سعد حسن وائس پریزیڈنٹ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس سے آج ہم بات کر رہے ہیں آل پاکستان چیمبرز کی جو ایکٹیویٹی آپ انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں رحیم یار خان میں اس حوالے سے کچھ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شکریہ عبد القدور صاحب بیسکلی رحمیہ خان چیمبر آف کامرس میں بتاتا چلوں کہ الحمد اس بار جو ہے وہ ہمارے 3000 پلس جو ہے وہ ممبر بن چکے ہیں اور ہمارا رحمہ خان چیمبر آف کامرس ساؤت پنجاب کا سب سے بڑا چیمبر جو ہے وہ بن چکا ہے اور ملتان اور بھاولپور سے بھی زیادہ کیونکہ انڈسٹریز ادھر زیادہ ہے ادھر کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی فال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ہمارے پریزیڈنٹ اقبال حفیظ صاحب اور شفاق صاحب سینئر وائس اور میں خود ہم نے جس جب چار سنبھالا تو ہمارا بیسکلی مقصد ہی یہ تھا کہ جو تاجرز ہیں ریمیہ خان کی تاجر کمیونٹی ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے مسائل مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری جو ہے وہ صلاحیتوں کو بر, جو ہے وہ اپنے ایفٹ کو جو ہے نا وہ کریں اور ان کی مسائل کو حل کریں بیسیکلی ہم نے اس سال جب ہم نے چار سمالا اس کے بعد ہم نے ایک پورے آل پاکستان پریزیڈنٹ چیمبر کانفرنس کا نکات کیا رحمیہ خان میں جس میں فورٹی پلس چیمبرز جو ہیں اس کے صدور یہاں تشریف لائے اور ان کو ہم نے بتایا کہ رحمیہ خان میں بزنس کمیونٹی جو ہے اور بزنس کے کی کیا کیسے مواقع ہیں اس میں ہمارا بڑا اچھا گلائی زون بنا ہم نے ایک مشترکہ لامیہ نکالا اور اس کے بعد ہم ان کو ڈیزرٹ جیپ ریلی پہ بھی لے کے گئے جس سے وہ بڑا لطف اندوز ہوئے اور کیونکہ ہمارا ثقافتی اور ہمارا ٹورزم جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے اور اب جو ہے ایک ہمارا پلان ہے کہ فسٹ ٹائم تیرہ سال سے خان چیمبر آف کامرس وجود میں ہم فرسٹ ٹائم ایک انٹرنیشنل چیمبر سمٹ کرنے جا رہے ہیں یو کے میں یونائٹیڈ کنگڈم میں مانچسٹر شہر میں اس کے اس میں ہم پورے پاکستان کے جو ہے بزنس کمیونٹی چیمبرس کے صدورز ان کو لے کے جا رہے ہیں اس میں ہم ادھر کے بزنس کمیونٹیز کے ساتھ اچھا لائزون کر رہے ہیں اس میں جو ہم اپنی زیادہ سے زیادہ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہم کر سکتے ہیں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم اس ایونٹ میں آپس میں ملاقات کریں گے مانچسٹر کو شاید اسلام باد بھی کہتے ہیں انگلینڈ کا جی جی بالکل پاکستانی کمیونٹی وہاں پر خاصی ہے بالکل. تو اس میں جو رحیمیا خان چیمبر آف کامرس ہے اس کا اسپیشل کردار ہے یا ہمارے فیڈریشن کا جو وہاں پہ آپ کر رہے नहीं ہیں نہیں نہیں یہ بالکل رحیم خان چیمبر آف کامرس اس کا میزبان ہے اور ہم اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں ادھر کا ایک چیمبر جو ہے پاک یو کے چیمبرز ہیں ان کے اشتراک کے ساتھ ہم مل کے اس ایونٹ کو کر رہے ہیں اور خالص ہم اس کو خود کر رہے ہیں انیشیٹ کر رہے ہیں اور یہ جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ فسٹ ٹائم ریمہ خان چیمبر رحیمہ خان سے اٹھ کے ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اس میں پارٹیسپیشن کا کیا کرائیٹیریا ہوگا اور جو آپ کے ممبرز ہیں وہ جو ممبر بھی چاہے گا آپ کے تین ہزار ممبر ہیں یا دو ہزار وہ شریک ہو سکے اس سے کچھ بتائیے ہاں جی اس میں ہم نے اس کا کرائیٹیریا رکھا ہے کہ ریمیا خان چیمبرس کیونکہ ہم ایونٹ خود کروا رہے ہیں اس میں میکسیمم ہم نے اپنے نا جو ہے وہ سیٹس رکھی ہیں ہمارے ریمیا خان کے لیے ان ادھر کے تاجروں کے لیے جو خالص جو ہے اپنے اچھی انڈسٹری چلا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اس کے لیے کرائٹیریا یہی ہے کہ ان کے جو ہوتے ہیں جو کے ویزے کے لیے چاہیے ہیں ان کی ٹیکس ہو گئی ان کے بینک ہو گئی ان کی ٹریول ہسٹری ہو گئی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ہم نے رحیمیہ خان کو اور خاص طور پہ ایمان صنعت تجارت رحیمیہ خان کو کتنی سیٹیں وہاں پہ اویلیبل ہوں گی زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کا کوئی لوگ لوگوں کا پلان ہے ہمارا دو سو لوگوں کا ہم ایونٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے ہم نے 50 سیٹس جو ہیں وہ ریما خان چیمبرز کے لیے رکھی ہوئی ہیں 50 اس لیے کہ ہم نے یہ پچھلے مہینے جو ہے ہم نے ایک جو ایک ڈیلیگیشن ہم نے بنایا یو کے کا چالیس لوگ تو اس میں ہم ان کو ویزے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور پچاس لوگ ہم اس میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ڈیڑھ سو جو سیٹس ہیں وہ ہم نے مختلف چیمبرز ہیں کافی سارے چیمبرز ہیں گجرات چیمبرز ہیں فیصل آباد چیمبرز ہیں سرگودا چیمبرز ہیں پنڈی چیمبرز ہیں یہ سارے جو ہیں ان کے اپنی ڈیلیگیشنز ہمارے ساتھ جا رہے ہیں جن کے صدور بھی ہمارے ساتھ ہوں اچھا یہ فرمائیے کہ میڈیا کے ساتھ ہمیشہ ایوان سند تجارت رحی عمر خان کا اچھا تعاون رہا ہے اور پہلے بھی آپ کے مفود میں میڈیا سے لوگ شامل رہے ہیں اس ایونٹ کے لیے بھی آپ میڈیا سے بھی کچھ لوگ لے کر جائیں گے ضلع رحی عمر خان کا تو زیادہ حق بنتا ہے جی دیکھیں جی میڈیا کے بغیر تو کوئی بھی چیز جو ہے ادھر میں کہتا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو میڈیا کا رول تو سب سے زیادہ اہم ہوا ہے کہ ہماری جتنے بھی آ, جو ایونٹس ہیں ان پہ چار چاند لگانے میں میڈیا کا بڑا رول ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کافی سارے میڈیاز کے جو آپ کے جو ہیں وہ ہمارے ممبرز بھی ہیں اور ہمارے ساتھ جا بھی چکے ہیں تو اس میں ان ہم اس میں رکھیں گے کہ میڈیا کوریج کے لیے ہم رحمہ خان کے تاجروں میں سے اس کے میڈیا پرسنس میں سے کوئی جو لوگ ہمارے ساتھ جا سکیں تو اس میں ان ہم ان کو جو ہے ایک ریلیف پیکیج دیں گے اچھا جو سی پیک کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے یہ اطلاع تھیں کہ جو ہماری یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو کچھ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے یا اس کا کام کچھ فعال ہوگا یا اس کے اس میں مزید انویسٹمنٹ حکومت کرنے جا رہی تاکہ وہ ذرا آباد ہو جائے تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو قیام ہے وہی ریمیا خان چیمبر آف کامرس کا ایک عظیم کارنامہ تھا اور اس کے بعد جب آصم سلیم باجوہ صاحب ادھر سی پیک کے چیئرمین تھے تو ان کے دور میں وہ ادھر تشریف لائے اپنے دورے جو ہے نا چیئرمین میں تو انہوں نے جو ہے یہ سی پیک جو زون ہے اس سی پیک اکنامک زون ڈکلیئر کر دیا اس سے ہمارے ادھر ایک تو لینڈ ہم اس کو ہم نے جو ہے وہ آگے لیٹر لکھا ہوا انڈسٹری کے سیکٹریز کو جو ادھر آئے بھی تھے ہمارے پاس کہ اس کی لینڈ ہمیں ایک بڑھائیں تاکہ ہم انڈسٹری کافی ساری ادھر لگ چکی ہے اور تقریبا 80 90 پرسینٹ سولڈ سارے پلاٹ اب جو ہے وہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو ایک پورا اکنامک زون بنائیں گے تاکہ ادھر انڈسٹری زیادہ سے زیادہ ہو سکے اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں اقبال حفیظ صاحب ان کے آنے کے بعد رحم خان چیمبر کی جو کارکردگی ہے جو یا جو اس کی ایفرٹس ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان میں کیا کو مثبت تبدیلی آئی ہے سب سے پہلے تو میں نے جی یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کا کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ چند لوگوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جارہ داری ہے اس چیمبر میں اور جو صرف انڈسٹریل لوگ ہیں یا پھر جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ ان کا یہ سمجھ لے کچن ہے بڑے گھر, بڑے گھر, بڑے گھر, گھر, گھر ہیں آپ اس بار الحمد للہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اقبال حفیظ صاحب ہیں وہ ایسوسیٹ کلاسیں ہیں اور وہ ایک عام سمجھ لیں کہ تاجرز انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ تجارت کی ہے اور, اور میں خود بھی ایسوسیٹ کلاس ہوں تو ہم جو ہے ادھر عام تاجروں کا اور سب سے پہلے ہم نے آتے ہی اس کے دروازے کھول دیے ٹونٹی فور آورز میرا نمبر میں نے اس کا جو ہے وہ شکایت سیل قائم کی ہے پورے ضلع کے تاجر تین ہزار جو ہیں وہ ہمیں ٹونٹی فور آور ہم ان کے لیے ہیں ان کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ہمیں کالز آتی ہیں ہمیں جو بھی کالز آتی ہیں ڈی سی او سے ریلیٹڈ ڈی پی او سے ریلیٹڈ اے سی سے ریلیٹڈ ہم فوری طور پر ان کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہی ہمارا کردار ہے صاحب, آپ سوال کریں گے موجودہ مہنگائی نے تاجروں کو کس حد تک متاثر کیا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ فنانشیل کرائسز میں ہے اور دن بعد دن جو ہے وہ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہم اس اس صورت میں اسپیشلی جو عام تاجر ہے چھوٹا جو سفید پوش ہے اس کے لیے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے بجلی کے بل آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے جو دوسرے اخراجات دیکھ لیں آپ جو آج چیز آپ لینے جاتے ہیں ہم پیچھے سے پرچیز کر کے آگے بیچتے ہیں جب ہم دوبارہ لینے جاتے ہیں اس کی پرائسز انکریز ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر آٹومیٹکلی کسٹمرس پہ اس کا جو ہے نا وہ وزن ڈلتا ہے جب ہمارا <سؤال> <سؤال> تو تو بھی ہماری تاجروں کی ختم ہو چکی ہیں اب تو صرف سفید پوشی میں اس ملک میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے ہم تو گورنمنٹ سے بارہا کہتے ہیں کہ خدا را آپ جو ہے نا چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی ریلیف پیکج آپ دیں تاکہ ان کی جو ہے وہ روزگار چلے چھوٹا تاجر کے روزگار چلے گا تو ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی صاحب جو ضلع انتظامیہ اور پولیس ہے Uh, اس کے جو کردار ہے جو اس کی ایفٹس ہیں اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے کیونکہ خاص طور پر ابھی جو گندم کا ایشو ہے uh, اس کے حوالے سے پکڑ دھکڑ جاری ہے اور کاشتکاروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ گندم صرف سرکار کو بیچیں تاجروں کو روکا جا رہا ہے آڑتیوں کے گیٹ بند ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے دیکھیں یہ جو uh, ہر سال یہ پالیسی آتی ہے گورنمنٹ کی پریکیورمنٹس پالیسی ہوتی ہے گندم کی تو اس میں اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں آج میں کہوں گا کیونکہ میں جو ہے نا وہ بندے کو کا ایک کی بات کرنی چاہیے یہ بڑے لوگ ہیں وہ گندم ایک تو بروکر ہے وہ اپنے پاس سٹاک کر لیتا ہے گندم ایک جو کسان ہے اس نے ایک سارا سال کی اپنی جمع پونجی اسی میں لگانی ہوتی ہے اس کو وہی ریٹ ملتا ہے جو اس کو گورنمنٹ ریٹ ملتا ہے جو اس کا جو ڈفر آتا ہے جو اس کی اس کی پرائزز جمپ کرتی ہیں یا تو وہ بروکر اپنی جیب سے یہاں بہت بڑے انویسٹرس جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو بڑے بڑے اسٹاکرز ہیں, ہیں جو ہیں وہ اس کا جو بینیفٹ لیتے ہیں کہ عام جو کسان کا بڑے جو اسٹاکیا ہے پکڑے نہ کہ ایک آم جو کسانوں کو پکڑے جو بےچارے ٹرالی پہ گندم لوڈ کر کے جا رہے ہوتے ہیں آپ نے پکڑنا ہے تو ان کو پکڑے آپ نے سیڈ کمپنیاں جیلی بنائی ہوئی ہیں اس در جو ہے نا وہ کئی مد میں آپ کو کیونکہ بات میں کروں گا تو وہ دور تک جائے گی لہٰذا مہربانی کر کے کسانوں کو ان کو کرنی چاہیے اور یہ گندم الحمد للہ ہمارے ملک میں بہت ہے اس کی پالیسی اچھی سیڈ کمپنیوں کا آپ نے ذکر کیا میاں صاحب بہت بہت بڑا ایشو ہے تقریباً 80% پرسینٹ جو سیڈ کمپنی ہیں وہ کاغذی ہیں اور وہ صرف گندم خرید کر سٹاک کرتی ہیں یا بیچتی ہیں سیٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کبھی انتظامیہ نے حکومت نے ان کا نوٹس نہیں لیا چیمبر کا اس حوالے سے کیا کردار ہو سکتا ہے دیکھیں جی آپ کی بات صحیح ہے جو تو جینون سیڈ کمپنیز ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے انتظامیہ کو بھی پتہ ہے جنہوں نے اپنی صرف گندم کو سٹاک کرنے کے لیے بنائی ہیں ان کا بھی سب کو پتہ ہے کیونکہ یہ فیڈرل ادارہ ہے جس میں پنجاب گورنمنٹ ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی نہیں ڈال سکتی تو ان کے ایک یہ بیریر بھی بیچ میں آ جاتا ہے تو جب پولیسی ہم ایک اچھی بنائیں گے جو پریکٹیکل لوگوں کو ہی ہم لائسنس جاری کریں گے تو پھر یہ مسئلہ اوپر سے حل گا یہ نیچے سے انتظامیہ کے بس کی بات نہیں ہے یہ خاصا عرصہ گزرا اور اغوا برائے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور جیسے اب حالیہ میں اس سے پہلے صارق بعد میں بہت تو کچھ پولیس نے آ... کاروائیاں بھی کی ہیں کچھ اغوا کار ہلاک بھی ہوئے ہیں بزنس کمیونٹی کا امن و امان کی صورت کے حوالے صورت کے حوالے سے اس وقت کیا تأثر کی؟ دیکھیں جی یہ میرے ادھر منتظر مہندی صاحب بھی صرف کر چکے ہیں آپ تو ڈی آئی جی ہیں وہ ادھر آئے تھے تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا دو تین اور ڈی پی اوز بھی رہ چکے ہیں کہ آپ اپریشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے گندم کی کٹائی چل رہی ہے آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے گندم کی کٹائی ختم ہو جائے گی آپ کچھ دس پندرہ بیس پچاس لوگوں کو ماریں گے اور آپ چلے جائیں گے واپس اگلے سال دوبارہ یہ کام شروع ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جڑ سے کیوں نہیں ختم کرتے اس چیز کو جی جب تک اس چیز کو ہم جڑ سے نہیں ختم کریں گے ایک اچھا ڈی پی او آ جاتا ہے یا اوپر سے گورنمنٹ کا پریشر آتا ہے آپ دس بندے مار دیتے ہیں اور آپ واپس جاتے ہیں دوبارہ وہ کام شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کو جڑ سے نکالیں اور جڑ کی اس کو ایک ہی صرف جو ہے اس کا حال ہے اس علاقے کو سولیزیشن کریں ادھر ادھر لوگوں کو بسائیں وہ بڑی زرخیز زمینیں ہیں جب تک وہ وہاں پہ عام بندہ جاتے ڈرتا ہے ہم لوگ ریمیہ خان کے ضلعے میں ہوتے ہوئے وہاں جا سکتے اس جگہوں کو ہمیں لیز دینا چاہیے لیز کر کے لوگوں کو بسائیں ادھر تاکہ یہ جو ان کے کمین گائے ہیں جو ان کی پناہ گاہیں یہ ادھر سے ختم ہو تو اس میں جو ہے نا میرا یہی ہے کہ موقف یہ ہے کہ کمات کے سیزن میں جو ہے یہ اپریشن ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈاکو جو ہیں وہ کمات کی آڑ لے کے وہاں چھپ جاتے ہیں اور پولیس کو نقصان ہوتا ہے گندم کا سیزن جو ہے مطلب آپریشن کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے نہیں اگر وہ اس ہم دیکھیں یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ پرمنٹ طور پر ہمیں جو ہے وہ اس کو مستقل حل کریں اب میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں دو بچے اغوا ہوئے تھے انہوں نے ایک دن کے اندر اندر 24 فور کے اندر ان کو نکالا اپریشیشن کی بات ہے اور جب تک جو ہے ہم اچھی چیزوں پہ ان کا جو ہے نا بالکل ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے نا بڑا زبردست لائزون ہے اور جو جہاں پہ کہیں کمی پیشی ہوگی تو ہم ان کو بتاتے بھی دیں گے کہ یہاں پہ یہ کمی پیشی یہ سب رمضان المبارک ہے اور عید آ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ اب تاجر برادری کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ عید کی خوشیوں میں وہ دوسروں کو بھی شریک کریں تاکہ خوشیاں سے بڑھتی ہیں صاحب جب تو میں نے جب رمضان آیا پہلی رمضان کو ایک میسج میں نے ریکارڈ کیا وہ ریکارڈ ہے آپ کو میں وہ دکھا بھی دوں گا کہ میں نے تاجر برادی سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہم سارا سال کاروبار کرتے ہیں یہ ایک مہینہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے اور ہمیں ہمیں جو غریب لوگ ہیں ان کو ہمیں کم سے کم اگر ہم فری کوئی چیز نہیں دے سکتے تو ہمیں اپنا منافع کم سے کم رکھنا چاہیے تاکہ یہ یہ ایک رمضان مہینے پوری دنیا میں یہ رمضان بازار لگتے ہیں ایک لوگ جو ہے ملک ہے اور یہ ہماری جو ہے نا وہ ڈیوٹی ہے تو اس میں میں یہی یہ کہوں گا کہ عید کے دنوں پہ بھی جو ہے نا ہمیں ٹھیک ہے ہم اپنا منافع کمائیں لیکن جو غریب لوگ ہیں اپنے آس پاس کے لوگ ہیں جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے اور یہ ہر بندے کے لیے صرف تاجر کے لیے نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کون بندہ غریب ہے ہمارے محلے میں کون بیوہ ہے ہمارے محلے میں کون جو ہے صحیح سفید پوچھا آگے ہاتھ نہیں پلا سکتا یہ ہماری کلیکٹیو جو ہے وہ ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ معاشرہ جو ہے وہ اچھے سویلائزیشن کی طرف نہیں جا سکتا ورکنگ ویمن جو ہیں وہ بڑے شہروں کی جو ایمان صنعت و تجارت ہیں چیمبر آف کامرس ہیں ان کا خاصا فعال حصہ ہوتی ہیں mm -hmm. آ, جو ہماری ضلع رحیمار خان کی خواتین ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی پارٹیسپیشن کس حد تک ہے اور اسے کس طرح مزید بڑھا سکتے ہیں دیکھیں جی وومن چیمبرز کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑے شہر ہیں اندر وومین چیمبرز ہیں جس کی خواتین سے چیمبرز ہی لاتا ہے اس پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا شہر ہے ہماری چیمبرز کی اس میں تقریباً 150 خواتین چاہیے ہوتی ہیں ایک وومن چیمبر کو نیشیڈ کرنے کے لیے تو ہمارے ضلعے میں جتنی وومین امپاورمنٹ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے انفارچونیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے صرف روایتی کاروبار ہیں ادھر روایتی بزنسز ہیں اسی کو ٹرینڈ سیٹ چل رہا ہے انہیں پہ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں لوگ خواتین کے لیے ہمیں تو سب سے پہلے ایک اچھا انوائرمنٹ ادھر پرووائڈ کرنا چاہیے اور ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑے ادارے ہیں ہمارے بھی ادھر جینڈر بیلنس ہے ہم نے بھی خواتین ہر ادارے میں اور ہر بزنس میں ہمیں ایک کوٹا رکھنا چاہیے خواتین کا اور خواتین میں بتاؤں کہ جو کام کرتی ہیں بڑے لگن سے اور بڑی جو ہے وہ ڈٹرمیشن سے کام کرتی ہیں تو ہمیں ایک تو ایک اچھا محول پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی خواتین ہیں. اگر وہ جاب کرنے جاتی ہیں تو ہمیں پتا ہوٹ میں وہ کام کریں اور جب تک میں کہتا ہوں 52 عبادی ہے خواتین کی پوری دنیا میں گھومتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اگر گھر کے چار فردیں چاروں کمانے والے ہیں یہ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ ایک کماتا دس بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس کا بوجھ ایک بندے پہ ہے. تو جب تک ہم وومن امپاورمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہماری جو اکانومی ملک کی وہ بہتر نہیں ہو سکتی بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے ہمیں خاصہ ٹائم دیا انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی تھینک یو سو مچ